السلام علیکم تمام دوستوں کو دوستوں آج آپ کے سامنے پچہتر سو پرائز بانڈ جو کہ راول پنڈی میں ہونے جا رہا ہے اس کے سیکنڈ آکڑے کی روٹین دکھا رہا ہوں آپ چیک کیجیے گا اور اس کے مطابق اپنی آنے والی گیم جو آپ نے پلے کرنی ہے اس کو فائنل کیجیے گا انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ آپ کو یہ روٹین بھی پسند آئے گی اور اکڑا بھی پسند آئے گا فائنل دو ٹنڈولوں کے لیے آپ رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ اللہ تعالی امید ہے کہ ٹنڈولا بگ ون ہوگا انشاءاللہ اللہ آئیے دوستوں چلتے ہیں اپنی روٹین کی طرف اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ روٹین کس طرح ورک کر رہی ہے دوستوں یہ جو روٹین ہے سیکنڈ آکڑے کی یہ پچہتر سو سے پچہتر سو تک ہے اس میں یہ ہے کہ طریکہ کار اس کا پورا بروکر لکھیں گے بروکر کے لکھنے کے بعد اس کو ہم یو چیک کریں گے تریسٹھ ساٹھ پچپن اس میں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو سینٹر ہوگا اس سے ہم دو کم کریں گے تو وہ ہمارا سنگل اوپن ہوگا وہ ہمارا پانچواں فگر جو ہے اس میں سے دو کم کریں گے تو وہ ہمارا سنگل کلوز ہوگا جیسا کہ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیسٹھ ساٹھ پچپن لکھا ہوا ہے اس میں سے ہمارے پاس جو سینٹر ہے وہ چھ کا ہے اب چھ سے دو مائنس کیا تو چار باقی رہ گیا اسی طرح پانچواں فگر پانچ آ گیا اس میں سے دو مائنس کیا تو سنگل کلوز ہمارے پاس آ گیا تین کا سیکنڈ میں ترتالیس کا آکڑا پاس ہوا اس کے بعد ڈبل زیرو ترتالیس پچاسی چار سینٹر چار میں سے دو مائنس کیا دو باقی رہ گیا آٹھ میں سے دو مائنس کیا چھ سیکنڈ میں چھبیس کا آکڑا پاس ہو گیا اس دو, اسی طرح ہمارے پاس ہے اٹھائیس اڑسٹھ اٹھ اور دس چھ کا سینٹر ہے چھ میں سے دو مائنس کیا چار ایک ایک میں سے دو مائنس باقی نو انچاس کا آکڑا سیکنڈ میں پاس ہوا اب دوستوں اس ڈر کے لیے ہمارے پاس ہے ستاسی تریاسی پچہتر آٹھ کا سینٹر ہے آٹھ میں سے دو مائنس کیا باقی چھ پانچواں فگر سات سات میں سے دو مائنس کیا باقی پانچ پچہت ہمارے پاس اس دفعہ ان اللہ تعالی سنگل سیکنڈ آکڑا ہے پینسٹھ کا پینسٹھ ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے پاس ہوگا باقی آپ دوستوں کے کمنٹس چاہیے ان شاء اللہ تعالیٰ لائکس چاہیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں امید ہے کہ آپ کو یہ میری روٹین پسند آئی ہوگی فائنل گیم کے لیے رابطہ کریں میرے اس نمبر پر آپ کو ان اللہ دو ٹنڈولے دیں گے سیکنڈ کے اور امید ہے کہ ان دونوں ٹنڈولوں میں سے ایک ٹنڈولا ضرور ون ہوگا انشاءاللہ اللہ باقی دوستو روٹینز ہوتی ہیں بننے کے لیے ٹوٹنے کے لیے روٹینز ٹوٹ بھی سکتی ہیں روٹینز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے یہ ہم صرف اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ دوستوں کی رہنمائی کر سکیں اور آپ دوست جو ہیں وہ اس کے مطابق اپنی گیم کو فائنل کر سکیں لکی پرائز بونڈ یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ اور دوستوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچے اور دوسرے دوست بھی ہماری اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں بہت شکریہ تھینک یو اللہ حافظ